A, ah, pardon, máme to ale skvělou planetu, že se můžeme jen tak opalovat, chytat bronz a nemusíme se přitom příliš bát o náš život. Samozřejmě, pokud to s tím opalováním nepřeženeme, každopádně možná vás překvapí, že tato skutečnost je dána tím, že naše planeta má vzhledem ke své velikosti výjimečně silné magnetické pole, které nás chrání před... No před čím vlastně? Pojďme se na to podívat. Slunce je darem i prokletím. Právě díky němu a jeho energii vznikl na Zemi život, který však přežil jen proto, že se Země umí proti Slunci efektivně chránit. Ze Slunce totiž proudí rychlostí až 500 km za sekundu nabité částice, které jsou pro život naprosto smrtící. Před touto smrtící silou nás chrání magnetické pole Země. Ale jak vypadá? A kde vzniká? Posuďte sami. Magnetické pole Země je vlastně polem obrovského magnetu, kterým je naše planeta. Magnetické indukční čáry tohoto pole vytváří neviditelný štít, který ohýbá dráhy částic přicházejících ze Slunce. Ale kde toto pole vzniká? Jádro naší planety je tvořené velkým kovovým jádrem, složeným ze železa a niklu. Jádro je tvořeno pevnou a tekutou složkou. Právě v tekuté složce, která kolem jádra proudí, se indukuje elektrický náboj, který vytváří magnetické pole. Funguje to stejně jako dynamo. V případě Země se tomu říká hydrodynamické geodynamo. Hydrodynamické znamená, že magnetické pole vzniká prouděním kapalin, v našem případě tekutého kovu. Geodynamo už pak jen doplňuje, že tím dynamem je celá naše planeta. Magnetické pole Země je samozřejmě neviditelné. Když si ho ale ukážeme s výrazněním indukčních čar, zjistíme, že má velmi zajímavý tvar. Je to obrovský magnetický štít, který má dost zvláštní proporce. Z jedné strany je velmi blízko Zemi, naopak z druhé sahají ho indukční čáry do dalekého kosmu. Tok nabitých částic ze Slunce toto pole totiž značně deformuje. Směrem ke Slunci je tak pole velmi stlačené k Zemi. Zatímco směrem od Slunce sahají jeho induční čáry až někam za dráhu měsíce. Povšimněte si také, že poblíž severního a jižního pólu Země vstupují induční čáry pod povrch planety. V těchto místech se nachází severní a jižní magnetický pól Země. Právě zde se nabité částice ze Slunce občas dostanou až k atmosféře Země, s kterou pak reagují a kde se střetávají s molekulami, které naší atmosféru tvoří. Z toho jsou pak krásné polární záře. Pokud se vám někdy naskytne příležitost takovou show vidět, vzpomeňte si, že je to projev neúprostného boje magnetického pole za možnost existence života na Zemi. Až se příště budete opalovat, vzpomeňte si, že Země je klasický dipólový magnet. Jehož magnetické pole chrání vše živé na naší planetě. A to vše nás naučila věda. Tak zase někdy u nějakého přitažlivého tématu.